Δεν περιμένει σταύματα. Επιτέλους έχεις βρει κάποιον να σε κοιτά κατάματα Να σου παρέχει τροφή, γράμματα, φάρμακα Τα βαθιά γεράματα να χτάσουν και σε σένα Τα χρόνια που μετράς μέχρι στιγμής Αρρωστημένα μετρημένα κι όλα ένα προς ένα Ένα μου λόγο αυτό χρειάζεσαι πριν τα χαμένα Να επιστρέψεις με κορμί και δυνατή ψυχή Ρωμή βάση, παιδεία το εργαλείο Προστασία στο σχολείο και μήλικας πριν Τα βασικά και αυτονόητα εμβόλια, τροφή νερό Δεν είναι ακριβό είναι στο χέρι μας να γίνει αληθινό ας είχαμε όλοι μας αυτά ας ήταν όλα δανεικά χαμένη ούτε μια ψυχή στα πολεμικά χαλάσματα στα επενδυτικά προγράμματα και στα πολιτικά τεχνάσματα μη κρέπει τσιρικά ας είχαμε όλοι μας αυτά ήταν όλα δανεικά χαμένη ούτε μια ψυχή στα πολεμικά χαλάσματα στα επενδυτικά προγράμματα και στα πολιτικά τεχνάσματα τα φεύφορα που στέκεται τον κόσμο να αντικρίσει πως είναι αυτός που πλήρωσε σκέφτεται πριν τα κρίση Ματά ονειρά που συντηρείς της μοναξιάς στο τέλμα δεν τα φυλάκισε, κανείς δεν τα κανέναν η τύχοι του γεννήσανε με ζωγραφιές και στίχου. εκείνου όμως του έλειψε η αγκαλιά του πλήθους και οι που όλα κέρυσε προ Συχά αυτά Ας όλα δανικά. α μα αυτά. όλα δανικά. Χαμένη ούτε μια ψυχή. στα πολεμικά χαλάσματα. στα επιπλητικά προγράμματα και στα πολιτικά τη <Τι> <,esinême Catherine>